Hej, tukaj, Sabina, in tokrat bom pokazala, kako lahko kar doma preprosto pripravite pripomoček za otroke, s katerim se bodo zamotli, hkrati pa bodo vadli štetje. In ta pripomoček lahko naredimo kar iz škatel od jajc. Pa poglejmo. Izdelka se lahko lotite sami ali pa skupaj z otroki. Lahko škatlo od jajc najprej pobarvate. Lahko jo pobarvate z različnimi barvami, mi pa smo jo pobarvali kar s temperami. Če ste škatlo od jajc pobarvali, seveda počakate nekaj časa, da se ta posuši. Nato pa pripravite števila. Ta števila lahko že tako zapišete na dno, škatle na vsako mesto, kjer je stalo jajce, ali izrežete majhne krokce in na krokce zapišete števila od 1 do 6 ali od 1 do 10, odvisno, kako veliko ste si izbrali. Krokce, ki ste jih izrezali in na nej zapisali število, zdaj zalepite in jih date na dno škatle, na mesto, kjer je bilo prej vsako jajce posebej. Preden da te ta pripomoček otrokom, dajte zraven majhne kamečke, ki jih najdete nekje v naravi. Naj bo toliko kamenčkov, kot jih bodo otroci potrebovali, ko bodo razvrščali kamenčke k številom. Torej na koncu mora kamenčkov zmankati. Tako bodo vedeli, da so jih pravilno razvrstili. Velika doma ustvarjamo kašne pripomočke, kakšne igrače, ampak jih tudi marsikdaj kupimo. In takrat najraje izberemo lesene na igrače, ker So najbolj prijazne do narave, a ne? ne? pozabite na jajca in sicer v Lidlu že tradicionalno poteka projekt Brkati novembr, kjer od vsake prodane škatle jajc, ki so iz proste reje, ali naše nampaše paše, podarijo kar 10 centov društvu Onkoman. Od leta 2017 v Lidl Slovenija prodajajo samo še jajca z minimalnim standardom hlevske reje. Torej, to pomeni, da ne prodajajo več jajc iz baterijske reje. Od leta 2020 pa so vsi izdelki lastnih blagovnih znamk, ki vsebujejo jajca, prav tako proizvedeni iz izključno svežih jajc z minimalnim standardom levske reje. Kaj pa vi? Tudi vi radi, kdaj ustvarjate iškatel od jajc? Dajte napisati svoje ideje spodaj. Uživajte v čudoviti barni jeseni, nepozabadna jajca in pa se vidimo spet naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!